أعمل. يا عملي. يا يا انا هول. انت هاوز انا ست سنين انت جالس يغزل بعد البنات وانا شي زوج وانت بعد بنات بواحد قديم أو لا لا خلينا حرام فيكم يا حرام يا حبيبي انا هون مش مش انت الحرام حرام انا بروح ادور شغل يمكن أفسد منك خلاص يا حبيبي روح ما اخطبك على خلاص. انت لك شوفي انا خطبتك خطرت... لحاجه واحده ايه بس للاسف نزلت من عيني الان يعني. والله انا خطبتك عشان امك الله يرحمها كان يجيب عليها فلوس انا مسومان من الدار مليان فلوس. مع ما انا ما ما هل لا أنت تصدق الموضوع؟ أنا أكبر خاطر لأمك والله خطيبه لا. أنا أخذت أنا على الصفات من أول حبيبي، أنت يهوس ناس كثير، يهوس ناس، يهوس بنات يهوس كل حاجة هذا حرام، هذا ما يمشي عندنا في الصومال هذا ما يمشيش، إنت أولا أتسابينا وتركينا في حال سبيلي خدمات حبيبي في الراحة؟ خرز، أدور شغل كيف خطيبتي تروح تدور شغل وانا كاس فرق؟ انت ما انت مش رجال انت ست سنين خاطب هذا يعني شيء يسوي؟ انا مش رجال انا مش رجال سته هيا انا بروح معك وبروح عليك اتحداك امشي ولا بعدي والله اتحداك امشي ايش بتسوي؟ بسوي حاجه؟ <تصفيق> بسوي حاجه بضرب لك رز فوق تحت <تصفيق> بس بنظم حركات السير امشي يلا تعال انت يعني بتجي معي شغل؟ معي معي خطوط فاصل تعال يا حبيبي شغل شغل ما فيها باله يا حماد يا حماد يا اكيد يا حماد يا اكيد يا حماد يا حماد يا يا ذهب بسوق الذهب يلقاه والليل طارق محب يلا يمكن سنه ونسى بس اللي وضيع وطن وين الوطن يلقاه الان ايش الوطن هذا وبعدين بكره الحبل ونازل مجتمع بالفنانين وانا لو ما لقيتش الفنانين بروح علي الحبل بطردوني بالعمل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 <تصفيق> أنا <تصفيق> أنا فنان، صوتي مريح محاولة هذا مين؟ وريع أقبل آه. خلاص آه، هذا ما في قانون في الصومال هذا قانون اليمن رمشه رمشه أنا فنان حلو قص لنا قصة حياتك ومتى بدين وكذا يلا فناء. أنا بدأت أنا وعبد الحليم حافظ صوت يعني تعرف عبد الحليم حافظ؟ <تصفيق> صرنا الصبح يا هدى فالجوع علينا هو المكتوب علينا الله الله وشكل اليوم ما بروحش بيشيلونا ااااه ومن راسي او رجولي بيعلقونا انا اللي كتبت ايه طيب اسمع سمعنا قلت لك هذا العمق كمان ايوه طيب. طب انسى أعزف ايوه ايوه ايوه ايوه والله ايوه ايوه يحسبي. ايوه ايوه يحسبي. بس بس انا حلله اجلس اجلس اجلس ولا عادي. اجلس واقف اسمع انا مش هحطهم انا اجلس بقيت انت انت هتمسك بالعيوب وواحد بيمسك بالريشه اه حلو حلو وعاد نمسكين الماي انت مجانك طب اشرف مين عبد العال عائشه عائشه بتدخل عائشه من اولها اسمع اسمع الكتله هنا هنا عايشة، أجي هناك، أجي هناك، أجي هناك، لا لا. اسمع مشيكش تغني انا استهادي تغني انت فرع طيب رعي العظم وصواح الركاب الله نو صواح وعليشة صواح وعليشة اسمع انا مشيكش تغني انت فرع طيب رعي باقي باقي التاني. البيت الثاني البيت الثاني مكسر بس عادم المشي <تصفيق> ويا اسمع بصك شتغني انت برع برع انا شتغني طيب باقي البيت الثالث مؤجرين لا راي راي وانا العود هذا تعرف عبد حافظ؟ ها أنت برع. يلا برع. سوا، أنت برع يلا، ما مش أيوة، يا الله، مليح. هنالي هنالي هادي مليح ولا حاجة ثاني مليح؟ لا مش حاجة، مليح، أنا أنا ربي يلا الله. أنا خلاص أنا موظف بلا لا. أنت مش شاغل، أنت مش يا محمد سليم. روح روح. الله معك. يلا بدع. حتى أحسن شكوش. روح. أحسن شكوش. ورا. أنا عادي. لا أنا عادي. والله أوه. أوه. <سوار> في ولا حاجة يا أه. اوه. يا انا شغالني بس ايوه بس انا من اول اول ما فيك احس فيك الابداع اكيد قاعد عينك. ولا تشوف اول شيء مالك دخل حاجه بالعين <تصفيق> اينشتاين فاشل هذا <تصفيق> إن انت سواه مياه مياه. شوف ممكن تركب لي أوتار. آه. آه. آه. تعال تعال تعال تعال تعال تعال هذا آه. محشاك تعال تعال تعال تعال تعال تعال أي صوتي؟ صوتي أيوة. والله صوت اختار أي فنان أنت درسك وأنا يغني الآن مية مية الجمهور. يعني أي فنان؟ بدر الدين. أي فنان؟ حلو. الديني الفنانة أحلام. أحلام أحلام أحلام. حاول والله أنا من زمان أحلام احلام في أحلام في كل حاجة أحلام ما اختار غير صوته بس هي غنيري غنيري مصري. الله إجت اتبعه أيوة وانا أنا أتبعه. ضحكتك فيها كهربا لا لا انا ايوه والله انت اول واحد ولا وجه سرني معي انت مش فاضية تعال طيب أنا... تعال انا انا عندي انا مو زباين شغل انت انت خادمة عندي بس بدك اه انا كان فنان الان خادم شغال هذه شو فيها؟ ما تفهمش غلط هذه بس خدامة عندي تقبلي الشاي وتكنسلي بس ها يعني ما اجيتش الطارز لا بس هذه خدامة عندي بس انت اجيت بعد صوتي ولا بعد صوتي ايش مبسوط صوت. انت وين هذا وتيرك خاطر هذا يعني غني؟ أيوة مش شايلني عندك اغني ايوه بشغل لك نقرتي ايوه يلا اكتب لي عاقد الله يا يلا اديني اش اه تم هذه الجراندة شنوها اه يلا يلا بتوطى عندك ايوه بتوطى في هي بسمعي اه, اه سمعي صوتك كده اسمع اه مش حبه انت كاتمه من حدا لا لا بس حتى كلمه بس كلمه ولا قال خاطر محمد سعد ايوه ايوه بس كلمه كلمه انا ما اقدر يا شيخ يا هذا فطيب بقصم انت إيش وطو. هنا ولا هنا كله كله عندك. اهلا وسهلا بكم حبيتك انا هذا هذا وسهلا بكم اهلا وسهلا بكم سواح وسهلا بكم اهلا وسهلا بكم اهلا شكلك كما الخبز الملوّح. بكم آه. علي. <تصفيق>